בואו נלמד קצת על קפיצים. נגיד שיש לי קפיץ. אני אצייר את המשטח כדי שנבחין אה, במה שקורה לקפיץ. זה המשטח. זה המשטח ויש לי קפיץ. על המשטח. להשתמש בעיפרון הווה יותר כדי להראות שזה קפיץ. בואו נגיד שהקפיץ נראה משהו כזה. סליחה, טעיתי. הקפיץ נראה ככה. זה הקפיץ שלי, המצויר להפליט. הקצה הזה מחובר לקיר, זה הקיר, זה הקפיץ, כשלא פועלים עליו כוחות, המצב הטבעי של הקפיץ. הקפיץ במנוחה, ונקרא לזה הקצה החופשי. הקצה החופשי של הקפיץ. בואו נגיד שכאשר אני מפעיל של חמישה ניוטון על הקפיץ, הוא נראה ככה. אצייר הכל מחדש. כשאני מפעיל כוח של חמישה ניוטון, אצייר את הקיר באדום. כשאני מפעיל כוח של חמישה ניוטון, הקפיץ נראה כך. הוא מתכווץ. בסדר? זה משהו שמוכר לנו. אנחנו יושבים על ספה ושוכבים על מיטה כל יום, נגיד שהוא עד לכאן. אם זה היה מצב רפוי, כשלא uh, הפעלתי כוחות, כשאני מפעיל 5 ניוטון, בכיוון הזה, נגיד שהמרחק כזה, המרחק כזה, הוא עשרה מטר. שאלה טיפוסית שאלה הנדון בהמשך. איך הקפיץ מתכווץ או מתארך? כשמפעילים עליו כוח כלשהו. כמה הוא התכווץ כשנפיל עליו כוח אחר? השאלה שלי היא כמה הקפיץ התכווץ אם נפעיל עליו כוח של עשרה ניוטון? האינטואיציה אומרת שהוא יותר, וזה נכון. אך האם זה ביחס לינארי? או ביחס ריבועי? מה הקשר בין הכוח לבין גודל ההתכווצות? ייתכן שתצליחו לנחש. בכל מקרה זה שווה ניסוי. או שתמשיכו לצפות בסרטון. בואו נגיד שאני מפעיל כוח של עשרה ניוטון. איך ייראה קפיץ? הוא יהיה יותר קפיצי. אגדיל את הכוח לעשרה ניוטון. זה היה המצב הרפואי, כשהקפיץ במנוחה. מהו המרחק? האמת היא שהקשר הוא לינארי. מה פירוש הדבר? זה אומר שאני מגדיל את הכוח, ب proportion ישירה לקוח זה גם נכון לקוון השני אם הייתי מפעיל כוח של 5 ניוטון בקוון הזה ימין הקפיצה מתרח 10 מטר לקוון הזה היחס הזה הוא נכון אין עבורי התרחות ואין עבורי התקפצות בתוך تخומ מסוים ודאי תנסתם بكاخ אם מקווצים קפיץ יותר מדי, או מותחים אותו יותר מדי, הוא לא חוזר למצב, למצבו ההתחלתי. אך בתחום מסוים, יש קשר של פרופורציה בין הכוח לתזוזה. מה פירוש הדבר? הפירוש הדבר הוא שהכוח המחזיר של הקפיץ, שווה למינוס, מספר מסוים. כפול של הקפיץ. מה פירוש הדבר? בדוגמה שלנו, מה הייתה התזוזה? מה הייתה התזוזה של הקפיץ? ניקח x ימינה, וx שלילי, smola, הייתה התזוזה של הקפיץ? התזוזה בדוגמה הזאת x שווה למינוס 10, נכון? כי זה התכווץ 10 מטר שמאלה, זאת אומרת שהכוח המחזיר של הקפיץ שווה למינוס k כפול, כמה זה? כפול 10. המינוס אם מצטמצמים אז זה שווה 10 k מהו הכוח המחזיר בדוגמה הזאת? אולי תגידו חמישה ניוטון, כי זה הכוח היחידי שציירתי כאן, ותצדקו. במידה מסוימת. אך, מכיוון שאנחנו מתייחסים לחיובי ולשלילי, והחמישה ניוטון מכוונים שמאלה לכיוון השלילי של X, זה בעצם מינוס חמישה ניוטון, ולזה עליי לקרוא מינוס עשרה ניוטון, אלה וקטורים, והכיוון שלו הוא שמאלה. אנחנו משתמשים במוסכמה ששמאלה זה שלילי. מהו הכוח המחזיר? אנחנו מניחים שK הוא חיובי. למטרות שלנו. בדוגמה הזאת, הכוח המחזיר הוא חיובי. מהו הכוח המחזיר? זה הכוח שמפעיל הקפיץ כנגד הזזתו. זה מה שהנוסחה הזאת נותנת לנו. אם הקפיץ הזה במנוחה, כשאני מפעיל כוח של חמישן יוטון, זה אומר שישנו כוח השווה לו ומנוגד אליו, שהוא פלוס חמישן יוטון. אם הוא לא היה קיים, הקפיץ היה להתכווץ, ואם הכוח הזה היה גדול מחמישה ניוטון, הקפיצה המתארך חזרה. העובדה שאני יודע שאני מפעיל כוח של חמישה ניוטון שמאלה, או כוח של מינוס חמישה ניוטון, של דבר הוא, שחייב להיות כוח שווה ומנוגד לכיוון ימין, וזה הכוח המחזיר. דרך אחרת להסתכל על זה, בעצם לא ניכנס עכשיו, הזה, המחזיר הוא חמישה ניוטון, אז אפשר לחשב אפשר שחמש שווה לעשרה קי. נחלק שני אגפים בעשר, ונקבל שקי שווה לחצי. עכשיו נשתמש בנתון הזה, כדי לחשב את זוזת הקפיץ, כשאני מפעיל כוח של מינוס עשרה ניוטון. כשאני דוחף ומקווץ את הקפיץ, עם כוח של עשרה ניוטון בכיוון שמאל. קודם כל, מהו הכוח המחזיר כאן? אם הקפיץ אינו מאיץ יותר באף כיוון, או חודו של הקפיץ אינו מעיץ, ואף כיוון, אנו יודעים שהכוח המחזיר צריך להזן את הכוח המקווץ, נכון? הכוח הקפיץ מפעיל כנגד הקיבוץ, הוא עשרה ניוטון פלוס עשרה ניוטון, נכון? אנחנו יודעים שקבוע הקפיץ הזה, K, הקבוע של הקפיץ הזה הוא חצי. על כן, אנו יודעים שהכוח המחזיר שווה לחצי כפול המרחק, נכון? הנוסחה היא מינוס k, נכון? מהו הכוח המחזיר? בדוגמה הזאת אמרנו שהוא עשרה ניוטון, על כן, ניוטון שווה לחצי כפול x. אז מהו x? נחלג לשני אגפים במינוס חצי ונקבל מינוס 20. או נחפיל לשני אגפים במינוס 2 ונקבל מינוס 20 שווה ל-x. על כן, X הוא 20 מטר שמאלה. זה ממה שהנוסחה הזאת אומרת. זה חוק-הוק, על שם פיזיקאי בריטי ממאה ה-17. הוא גילה שגודל הכוח, הדרוש כדי להחזיק קפיץ מקובץ, פרופורציוני ישיר למידת קיבוצו, זה מה שהנוסחה הזאת אומרת. צריך לזכור את הסימן מינוס, כי הנוסחה לנו את זה אומר תמיד בכיוון לכיוון הפוח לכיוון התזוזה. אם איתם נזיזים את הקפיץ בכיוון הזה, אם אילו מפילים כוח ו-X, ה-Y הינו הולכים בכיוון הזה. הכוח, לא, סליחה, זה המקום בו הקפיץ רפוי. אם אילו מפילים כוח ולוקחים את הכפיץ לכיוון הזה, המספר השלילי זה אומר לנו שהקפיץ ינסה למשוך לכיוון הפוח. אם הכוח המחזיר לכיוון השני מפתור שאלה נוספת כדי שזה יהיה ברור. בואו נגיד שיש, יש לי קפיץ. נגיד שכאשר אני מפעיל כוח של 2 ניוטון, זה מה שאני מפעיל. כוח של 2 ניוטון, בואו נגיד את זה ככה. נגיד שאני מותח את הקפיץ, זה הקפיץ, אני מפעיל כוח של 2 ניוטון ימינה. הקפיץ מתארך 1 מטר. בואו נחשב את K. אם הקפיץ היא מתח 1 מטר, הכוח המחזיר יהיה 2 ניוטון, נכון? אז הכוח המחזיר 2 ניוטון יהיה שווה k כפול גודל התזוזה. מתחתי אותו 1 מטר. נכפיל עכשיו את שני אגפים במינוס 1, ומקבלים k שווה למינוס 2. עכשיו נוכל להשתמש בחוק-הוק. כדי לחשב את הכוח המחזיר עבור הקפיץ המסוים הזה, זה יהיה מינוס 2x. אז אני שואל איזה כוח צריך להפעיל כדי למתוח את 2 מטר? זה 2 כפול 2, מקבלים 4. דרוש כוח של 4 ניוטון כדי למתוח אותו 2 מטר. וכמובן שהכוח המחזיר יהיה בכיוון ההפוך, וזאת הסיבה שמקבלים מספר שלילי. נגמר לי הזמן, נתראה בסרטון הבא.